Ho mis palo koyo bade mai te tengo gratitud sende no competition thumba kutte kee sitte chale wad jee kee hunde aade sone balle putt si di bewana pal te kude ke bagna vi aunda te le re khata oshimari no uchi